زندان بچه رو مرد میکنه ولی این چیزا چرت و پرته سعی کنید هیچ وقت زندانی نشید اگه قسمت‌های قبلی فرار از زندان GTVv رو دیده باشید میدونید که چند روز از زندانی شدن فرانکلین، ترور و بزرگوار میگذره ولی این سه احمق هنوز نتونستن هیچ غلطی بکنن. اگه قسمت‌های قبلی رو ندیدید حتما لینکهش تو دیسکریپشن میزنم قسمت اول دوبار سمون ببینید بعد بیایید رو ببینید امروز قراره دوباره تو زندان یه چرخی بزنیم و چهار نفر و بزنیم و همه نشون بدیم که. اینجا رئیسه؟ پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید و از ما حمایت کنید و چنل سابسکرایب کنید تریور؟ اومدیم هموم مثل که دلش میخواد تریور نیمدیم بچه بازیم مادی یه سابو مرداری بریم اینجا چه خبره ریدن؟ چه سبز ریدن؟ ای ککا سیا از سر ران بول فهمیدی یا نه؟ ایش که سر رایت رویر ردیه بی احساب بای نمیسته آران بایر خوب... این این ای دلش میخواد ناموسا محمد این ها دلشون میخواد خب دلیل نمیشه که دلشون میخواد تو اینجا بگیری چیز کنی ببینه نگاه که خودش خارش میکنه چیزی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه خود زندان ها بازش نیکیم اون سابون و باشم اه چی, چی چی چی بابا اه اه اه اه بشموی چه بازشه اولی شیت نگاه نکنید جان منم میخوام تویبر داری چه قلطی میکنی بعدان دشونت میدم جون منم میخوام تویبر بابا سابون و بریم عجب چیزی اوه چی؟ بابا ووه ایلا ویلکون اینجا را به فساد کشیدید شل نموسا صابونو بردار صابونو بردار بریم باشه امشونو بر من اوبی تو همم اینطور تو شبیه سرلولم باشه آفرین صابونو <ماشا> برداریم بابا برو کجا برم برو، حیات، بچه منتظرم آشه، بریم حجب <تصفيق> چیزی بود، خب، بیایید اینجا ببینم خب، لباس ها اموده هست توی سلول بزرگوار آفرین تریور، تو چی؟ صابونو گرفتم، شب میدم بهت میتونی کلید و باشو اکی کنید بزرگوار تو چی؟ من دیده. هیچی رفتم یکم کارزو خوردم چی؟ مردی که فرستادم همه دوماره رفتی غذا لون بوندی؟ نه ایچی رفتم اونجا هیچ را ای از غذاخوری خوری نیست بلی میتونیم اونجا غذا به دوزیم بکوریم تو سرت کنم بابا اه. اه یه گوشی لازم داریم باشه گیر میارم گیر بیار بیا پشنم خب ترور پیدا کردی؟ آره چکار کنم؟ زنگ بزن مانکل چی بگم بهش؟ بگو برامون هیلکوپتر و ماشین اوکی کنه میکل جان سلام یه ماشین برامون اوکی کن آفرین ویرسی احمد امت؟ ها ماشین اوکیه خب کجا میذاره؟ یه جایی خارج از سلود جاشو چو به هم گفت خیلی خب مشکل نداره زبار هیلکوپتر هم میشیم و از اینجا میریم بیرون نگران نباشی بچه ها من از اینجا برم ایتون بیرون ماکل چی گفت؟ گفت میاد برام ملاقات. اوف این خوبه بگو بیاد در ملاقات بزرگوار تو میری ملاقاتش اوش قبوله خب دیگه سری بری سلولاتون تا دیر نشده. دهت چیکار فرار میکنیم بس فکر کنم قسمت بعدی انشالله بتونیم فرار کنیم زود باشی که من, من دفتره میمیرم اینجا راست میگه من, من به گاج رفتیم آره راست میگه من خیلی وقت سست نداشتم که تو الان داشتی تو هم چیز میکردی اه ده ده. اه چی چیکار میکردی بگذریم بگذاریم نه یعنی چی منم میخوام تو بیخود خود میکنید نه نه من محمد من این چی راستش میکردی ایدیشی امشان امشب و هموم نشونت میده چیکارداشتی داشتم میکردم جدت باشه بریم چکار کردی بازرکوار گلی آدم جم کردم بیاد بچه حساب این اول منو میزنی؟ فرنکلین خادر شاهزاده کن آفرین آفن آفن پوفیوز چی شد چی شد کی زد؟ چی چی چی چی؟ اوه نگران زندانه بزنینش نیشه شون ناموست پوچیوس مواد را به خطر آفن اصل هیچی نفته از اب وری بیعد بیعد دوستی هستم چند نفر برسی ترسی دوستی شخصی دارم با چند نفر. اُست جمع می‌ریم کوچه گردشو بزنیم بیایید برابر باکس رو اینجا سفره کنیم مری چاک پیس حالتونو می‌کشم اینجا اوف یو اوه بیا تو ریس اینجا ریس زندان بریم من بیدا چه بیدا صمون بالاسه اه نماو برسیم چه ساموش نمی دستی؟ چی شد؟ چی شد؟ بیایت، بیایت. وای شن بیبیم. ولک تو بیبیم. امروز چند سرنداری موفقی می دارم مادرشو ما داری از آن داریم می کنم. همچنین تو. اسلایپ چی شدی وظیفه؟ همه عمه استرسشو خایه کردن و رفتن جا داره که بگم این چوریه ماشیا گردن کلفت این زندان بدم نمیتونم قم. اه کادو کاشتم ببینم کادو عطو اوه اه. اه چی چی چی چی حقوق وزیرو بلسید سری اینجا یکم ای ورزش کنیم بیایید این بیاید. بیایید مزور برزدی همه رو به ورده کردیم بس چی که اینجا را ایسم آره باید خودم قوی کنم شما در چی کار میکنید دقیقا؟ او بایدشون کنم همه بدل از این بعد من بهشون دستور میدم مردک اشی ما خوابیدی ساکت و مرد برید تو سلولا آماده دستور من باشید تو هم منتظر دستور من باش. نه من از تو دستور نمیگیرم چرا؟ تو از من دستور میگیری. مگرنه بیرون نیم برم تا... راست میگه ببخشید استراختی ملاقاتی داری وزرگوار استراختی ملاقاتی داری ای چی؟ ملاقاتی؟ کی یعنی؟ آه فکر کنم مایکل ما باشه شما هم درما کنید تموم شه بره دیگه مرتی که برم به کارم ببینم چه خبره مایکل چه کارم داره اه بچه مایکل اومده سلام مایکل سلام احمد اه فرانکنین؟ آه تو چرا اومدی؟ میدونم بزرگوار قرار بود بیاد ولی اومدنی به گفت که تو برو چرا؟ نمیدونم بابا ولش کن خب مایکل چکار باید بکنیم وقتی سوار اون هلیکوپتر شدید و اومدید بیرون به سمت شمال غرب پرواز می‌کنید وقتی رسیدید به اون فرودگاه اونجای دون پرشیا براتون گذاشتم اوه خیلی خوب مرسی مایکل ممنون لط کردی اون بیرون می‌بینمت می‌بینمت فرانکلین فرانکلین خب الان بزرگوار کو چیزی نگفتت نه نمیدونم مرتیکه کجا رفت <تصفيق> چی کار میکنید اینجا؟ ایوال ایوال چی رو دارید دید میزنید؟ پوفی رو زاید؟ جون عجبت کرایی میکنند اینجا وای جون جون جون ایوال ایوال بگیر بگیر دمت کم برم ببینم اون یکی اتاقا چه خبره سلام چی چی چی؟ اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ اگه اینجا چیزه؟ یه نوبت منه؟ شون نوبته منه! ایه مردن که ای وای اوزا بیدیخته بزنیم به چک واویلا مایکل آ نه فرنکزین و فرسادم. خوب ببینم اینجا کی هست ای چی؟ بابا من راضی نبودم دمتون گرم <تصفح> سلام خوهر سلام چه اینه داری؟ به به به به, به, به, به. لذت پردیم بیا با ات کار دارم بیا رو تخت بیا میگم بیا رو تخت پوفیوز بیارو تخت دیگه الان ترتیب رو میدم خیلی خوب بچه ها <clears throat> خب فرانکلین مایکل چی گفت وقتی یاد اینجا فرار کردیم توی فرودگاه یه دونه پرشیو هستش سوار میشید و فرارو رو گفت ای بر تریفل تنم ای؟ بزرگ تو کجا بودی؟ منو نگاه کن من هیچ من کاری نداشتم من رو تو بری مایکلو ببینی من <laughs> جایی! ببخشی! ب... این ملا نگاه کن! اه... من جایی نبودم! اه... اینی چی ممه چی داری میگی با خودت آقه؟ اه... خب خو بچه ها! امشب از اینجا میزنیم بیرون و فرار میکنیم! حواستون باشه فقط! جب قراره دوتا زندانی جدید بیارن که خطرناک با هلیکپتر میاد! وقتی هلیکپتر نشست هلیکپتر تک سمت شمال زندان میشینه! وقتی نشست اونجا شب من این رو برم دارید، میلید اون و مایکل اونجا ماشین گذاشته باشه حله بچه ها بیاین از اینجا بیریم بیرون هیچ میشه <تصفيق> وای فهمیدم فرار کردیم بزنید با بیلا